على ما نرى هذا الباطل الذي الآن في هذا البلد مستشري على ما نسكت أي خبزة التي نريد أن نداريها أي وظيفة حتى نداريها أي فلاسين نأخذها حتى نداريها إنها سم زعاق إنها الدم إنها ضريبة السكوت هذه الرواتب ضريبة السكوت هذا تعبك لم يمنه أحد عليك، هذا أجرتك هذا جهدك هذا عرق جبينك انهم لم يمنوا علينا بتعبنا بعرق جباهنا لم يتفضلوا علينا احد اننا انهم لم يتصدقوا علينا حتى نسكت وحتى الذي يتصدق عليه لابد عليه ان لا يسكت اذا كان هناك باطل فعلام نسكت؟ على نداري؟ وماذا تداري؟ وماذا بقي في الحياه حتى نداريها؟ أي حياة نعيش فيها حياة البؤساء حياة ما أبعث حياة على وجه الأرض، حياة الآن هذا حياة المواطن في هذا البلد أبعث حياة وأسوأ حياة إهانة إهانت كرامة الإنسان عطلة الأسماع والأبصار نعم ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء الناس أنه هذه الأسماء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار غشاوة يا رب يا رب, نسألك يا رب أن لا تختم على أسمائنا يعني تختم على ما يسمع لا يسمع ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ثم قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إنه المنافقين هم يتكلمون قال وفيكم سماعون لهم ها النفاق تسمع له النفاق تسمع له فلذلك الواقع المرير الذي نراه هو الآن الكل يسكت لأن الكل ساكت أصوات أصوات بسيطة وضعيفة هنا وهنا وهناك ولكنها لا تستطيع أن تغير الواقع لأننا لم نكن حزمة حتى إذا طويت لا تكسر هذا الواقع الذي نعيشه يا سادة هذا الذي نعيشه مطالب منا أن نستعمل هذه الأدوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أجسادنا إنها أمانات إن هذه السمع والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة إنها أمانات في أجسادنا وعلينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم